Підносимо ми голос свій, Всевишній Бог, допоможи, допоможи, помилуй нас, Всевишній Бог, допоможи. До тебе підношу я руки свої, почуй ти молитву і уст моїх не раз ти в житті на поміч посла, підтверджував слово. Яке Ти нам дар Підносимо Ми голос свій Всевишній Бог Допоможи Допоможи О Боже нас святий Помилуй нас Ми діти Твої Всевишній Бог О, Боже, нас святий, помилуй нас, ми діти Твої, Всевишній Бог допоможи. Ти моя скеля, твердиня моя, Вся величі слава, Та ти розумієш недуги мої і даєш нам відвагу. О Божна святий, помилуй нас, ми дітия твої, все вишні Бо, до поможи, до поможи, о Боже на святий, помилуй нас, ми дітия твої, все вишні Бог, до поможі.